Azken urteotan karbono dioksido emisioak gora egin nabarmen Errudu nagusia industria bada ere gure ekarpenak ere balioa du lurra bakarra da garraio bideak anitzak aldatu zure oiturak mundua alda ez dalin